Det är ju många som går och väntar på att 5G-routrar ska börja släppas i stora mängder. Och Teltonica verkar ha någonting precis runt hörnet. Men medan vi väntar på att 5G kommer från Teltonica så ska vi titta närmare på vad är det mesta vi kan kräma ut ur 4G-näten. Teltonica har en värsting som heter x 14 och den tänkte jag vi ska packa upp tillsammans alldeles strax. Tetonikas x 14 kommer in stor brun miljövänlig kartong. Och i den här lådan så hittar vi då ja, en quick guide, kanske vi inte behöver titta på just nu, en RMS. Och RMS, det är ju då en gratis månad på Tetonikas Remote Management System. Det är en otroligt kraftfull plattform. Den klarar allt från VPN till att hitta dina devices inställningar på distans. Så den tycker jag du ska utvärdera. Första månaden ingår ju med köp av. Någon utav Tetonicas routrar helt enkelt. Rute X14, så här ser den ut. Den har ett antal olika antenner i toppen. I hela fyra stycken 4G-antenner. Sen har den plats för Wi-Fi, GPS och Bluetooth Low Energy också. Och det här är då en router med fem stycken gigabit gigabitportar på ena sidan. Den har plats för att sätta en simkortsnål. Den har spänningsmatningskontakt. Dubbla simplatser. Men den har en 4G-modul. Och den 4G-modulen ansluter sig med hjälp av LTE CAT12. Och CAT12 den är... Precis som de andra 4G-teknikerna är asymmetrisk, det vill säga den har snabbare hastighet i ena riktningen. I det här fallet är den ganska kraftigt asymmetrisk kan jag tycka för den har 600 megabit per sekund teoretisk nedlänk och 100 megabit per sekund i teoretisk upplänk. Så om det är videostreaming du vill hålla på med då spelar det ingen större roll för den här har mera nedlänk än upplänk helt enkelt. Tetonica bjuder på en del andra godsaker saker i kartongen. Du får med en stycke nätverkskabel och ett antal olika antenner. Och de här lite mindre magnetfotsantennerna de är för GPS, Bluetooth, WiFi. fi Har sagt det förut, jag tror att de här wifi antennerna sannolikt dämpar lika mycket som de förstärker. För de har så pass lång kabel, så de hade byt ut om jag hade varit du. Och sen får jag då med... Fyra stycken 4G antennströt Och naturligtvis ett nätaggregat. Så varför ska man då välja ut X14? Jo men det är en otroligt kraftfull processor i den här. Det är väl en av de absolut vassaste routrarna som finns från Tetonica. Både vad det gäller processorn men också då naturligtvis hastigheten via 4G. Den här routern kommer ju att hänga med i många många år. Även om 5G-näten kommer med sina hastigheter. Men ärlighetens namn. Vi har tittat på prestanda vi kan se på vårt kontor i alla fall och kan konstatera att de hastigheter vi får med en 5G-uppkopplat modem och 4G idag är extremt snarlika. Så det var det om rut X14, en snabb, robust router, finns att beställa på vår hemsida www.induo.com. Där kan du också chatta med vår kundtjänst som kan hjälpa dig vidare med olika typer av frågor om våra produkter. Önskar dig en fin dag. Tack och hej!